السلام عليكم يا طيبين شلونكم شخباركم شو وياكم أخوكم هنا اليوم يوم عندنا لعبة دارك سولز ثري أوكي يا شباب هذه الحلقة الثانية من هذه السلسلة بالحلقة الأخيرة صارقتان هنا فاوي هذا البوس هذا البوس ما دمرني هذا أوكي اليوم نكمل على دارك سولز ونشوف شو راح نسوي ويلا يا شباب نشوف أوكي يلا من هذا الطريق واو غير قلعة هاي مو ايه هذا القلعة هذا شدة هنا خل <تصفيق> ما ماكشي هنا؟ أنا بس مجرد واقف هذا ماكشي. يلا يا بطل يلا واي أيوة. وقاعات جبور امقال فايرلينج شرين اوكي عشان ابني بدي وياها شو the lords have left their thrones and must be to to آه... هذه شخص بكل لعبه هي هذي سلسله دارك سولز اكو شخصيه معينه باللعبه هذه تقدر عن طريقه تسوي لفل وتسوي هواي اشياء بهذه اللعبه ولكن الى المستشفى من المستشفى ومن من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى من من المستشفى من المستشفى من المستشفى من المستشفى ديكستيرتي intelligent luck. هل اقوي الستريث القوة واحد هي بس اقدر اسوي مرة واحدة بس Okay, Ashen One. شكرا جزيلا تسلمين يا طيب شوف هذا شعده قاعد هنا آه. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. <laughs> Gives me conniptions. And they'd have us seek the Lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. لابس هذا هذا ال... هذه الشخصيه صوتها مو غريب علي دا اسمع صوته هسه اذا اتذكر فد واحد بالفيلم فرانكشتاين الاخير الشرطي يمكن هو هسه سوى عليه بحث بالجوجل واشوف اليوم اوكي نفس صوته تقريبا يمكن هو والله <تصفيق> زين هذه ش... هذه شنو هذه القاعة تذكرني بلعبة ديمون سولز، ديمون سولز أو هذه أول أول لعبة من هذه السلسلة أول أول جزء كان اسمه ديمون سولز بدأ دارك سولز بعدين الأول والثاني والثالث هسه هذا يعني هذا يعني خلينا نقول الجزء الرابع من هذه اللعبة هو دارك سولز ثري هي بالأصل اربع جزء لأنه يعني أول جزء ديمون سولز آه. بهذا المكان نفس الشيء تقريبا نفس القاعة هي بداية اللعبة. وخل احجيكم شوي على من سولز زاني جبت بيها جنت يعني دايما احب اجيب بيها بلاتينوم ف- بقالي تروفي برونزي حقير واحد بيها شو يقول هذا التروفي التروفي يقول لازم تطور السلاح مالتك لازم تلقى حجر وتطور السلاح بهذا الحجر يعني فد- فد نوعية من التطويرات وهذا الحجر لازم تقتل شخص تقتل عدو في مكان معين يعني تقتله بس هذا الشخص باللعبه كل يطلع من عنده هذا الحجر فظلت اقتل لحب ما يطلع لك زين فظلت تقريبا احاول ثلاثة اشهر اقتل بيه اقتل بيه اقتل بيه يضل يطلع لي ما يطلع لي بالمنتديات بالمواقع يقولون يعني اكو ناس تضل ست اشهر يلعبوها يلا حصلوا هذا الحجر واكو اكو ناس بيوم واحد طلعوه على حظك انت حظ انت وحظك يعني. ف ذاتس يعني هي بقى التروفي برونز واحد على بلاتنوم مالتها ما قدرت اجيبها يعني تخيلوا. ديمون سولز. واي اوكي س... هسه نشوف هنا شكو فوق. اوه ثرون هاد هذا مو طبيعي هذا العرش. ريج. Uh -huh. Holy King Lothric, last hope of this line Okay <coughs> <Just> what, Oh <laughs> هذا يشبه الـ قاعد من الشباب وممكن الرأس ارى الشباب ممكن ان انا انا اعمل في هذا ان Let me smith your weapons I am a smith such is the purpose Reforces what and infuse within then Hello repair equipment Additional item required تايتن شرايد اه هذه لازم نلقي القطعه الثانيه مالتها اش اوكي فيجنز اوف سيم فيلم فيجنز اوف سيمز فيلميليا يقول لك هذا يعني شكله معروف يعني مألوف باو هذا يغلب الوصين A pleasure to make thine acquaintance, ashen one. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but... not so charitable as to give my goods away action 1 fetches هذه نحاول نشوف وين نروح بالضبط بأي مكان هذا <تصفيق> طريق جو حداد هنشوف نروح لو نشوف كل الطرق تؤدي الى هذه القاعه الملعونه <تصفيق> انا تهت <تيهد> صراحه شباب اوكي اوكي وقعها هذه اكيد شنو فكرة هذا المكان؟ بي منه طريق درج غراض سول اوف تستورد اوكي هذا اكيد يحتاج مفتاح يعني لوك اكيد خلنا نصعد من هنا نقدر لازم من فوق امم زين أكو هذه الشغلة هنا واحد شلون يقدر يسعدلها؟ وياخذها توالا. alright. على لازم أجيها من غير مكان. fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my child corpse. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Knows thou of our purpose? Five thrones will take five lords. as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a Lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. هذا <تصفيق> يقول يقول ترجر اهيد اكو كنز لقدام زين وين الكنز؟ وين الكنز؟ يعني لازم اجربها لازم <تصفيق> ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا يا كذاب لازم نخلي هذا السيف اللي جريناه من عنده من البوس الاخير اول واحد اها نايس تون سبيل سبل بوننت بون شريب هذا سو تراو هاي وول اوف لوثريك يلا alright او alright او اوكي شوي هذا المكان شوي متحضر اكثر هذه كلها مقابر ماي اوكي نحيف، نايس، هايول أوف لوثريك، كان جدا عملاق طبعا. الله باوي هذا ميت لا ايش هذا التنين؟ وات هاي سويت ثاني مو اكو النادرج درج ايش ماكو بون فاير حلوين كلب لاي بيتش من ضربني من ضربني كلب هذا الكلب لازم احتاج لازم أجيب هذا <تصفيق> بس نكمل شوف وين نروووح اكو هواي طرق نبدي من هذا لي يلا نبدا من جوا هسة نايم اش قاعدك نام نام يا حبيبي هذا مقفول باب. لازم نجرب من الطريق الثاني هذا الفخ مو طبيعي، مو طبيعي هذا الفخ. اوكي يا شباب اللي هنا تجد نهاية هذه الحلقة. إن شاء الله عجبتكم هذه الحلقة وأشوفكم بحلقة ثانية من هذه السلسلة الجميلة دارك سولز. كان وياكم أخوكم في أمان الله.